בואו נראה מה יש לנו כאן, יש לנו משולש, אנחנו יודעים כי האורך של AC שווה לאורך של CB, כלומר זהו משולש ושוקיים. ידוע לנו כי שתי השוקיים שלושבות זו לזו, בנוסף נתנו לנו כי הקו הזה שכאן למעלה, נוסיף כאן עוד עוד לסימון, נוסיף סתם למען נקף עוד סימון, נכנה אותו, בעצם אנחנו יכולים לקרוא לזה קרן כי היא מתחילה ב-C, הקו הזה או CD מקביל למקטע הזה שכאן ל-AB. וזה מעניין. נתון לנו כי הזוויות האלה שכאן הן זוויות סמודות. ונתנו לנו את זה במונחי X. מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעור הזה הוא לנסות ולמצוא מהו X. כלומר, נתון לנו כי הקו הזה, והקו הזה מקבילים. אנחנו יכולים להפוך את זה לקו CD, כדי שהוא יהיה יותר קרן. אנחנו יכולים להמשיך ולנוע הלאה ולאה בשני הכיוונים. העובדה כאלה הם קווים מקבילים אומרת לנו, כי ייתכן ונוכל לעזר קצת במה שאנחנו, שאנחנו יודעים על חותכים וקווים מקבילים, כדי למצוא מהן, כמה מהזוויות שכאן. ייתכן ואתם מזהים, ייתכן ואתם מזהים, כי זה שכאן, הקו הזה, נסמל אותו בצבע יותר טוב, אולי אתם מזהים שקו CB, הוא חותך את שני הקווים המקבילים האלה, נסרטט קצת יותר מהקווים המקבילים האלה, כדי שתוכלו להבחין, כי זה חותך. וכעת אולי כמה דברים יקפצו לנו לעיניים, יש לנו ממש כאן את ה-X ועוד והזווית המתאימה אליי היא ממש כאן למטה, גם היא צריכה להיות x ועוד 10. ואם זאת x ועוד 10, כאן יש לכם זווית קודקודית, גם זאת x ועוד 10. או שאתם יכולים להגיד כי יש כאן זוויות פנימיות מתחלפות, גם אלה תהיינה חופפות, בכל מכיר זוויות הבסיס האלה x ועוד 10. טוב, זהו משולש ושוקיים, אז שתי זוויות הבסיס שלא, שלא תהיינה חופפות, אז אם זאת x 10, אז זאת x 10 גם היא. כעת יש לנו את שלושת כפונקציות של, כמעט נחשב את הסכום שלהם, אם הוא יהיה שווה ל-180 מעלות, ונוכל לחשב למעשה מהו x, קיבלנו שני x ועוד x ועוד 10 ועוד x ועוד 10, זה יהיה שווה 180 מעלות. אנחנו יכולים לס לסכום את ה יש לנו כאן שני x ועוד x ועוד x נוסף, זה נותן לנו 4x, 4x'ים, ואז אנחנו יודעים שהמחיר 10 כל 10 הוא אז אנחנו יודעים שהמחיר של 20, מוצר הוא 100. אז 180 יודעים שהמחיר של אנחנו של כל מוצר הוא 100. אז של כל מוצר הוא 100. אז אנחנו 4 שהמחיר של כל מוצר הוא 100. אז אנחנו יודעים שהמחיר של כל מוצר הוא 100. אז אנחנו יודעים שהמחיר של כל x, אנחנו יודעים שהמחיר של כל מוצר הוא וזאת היא 2x, כלומר 2 כפול 20, זאת היא 80 מעלות. זה לא נראה כך לפי הדרך בסרטטנו את זה, וזאת הסיבה מדוע לא אמורים לראות זה. לעולם לא. לא תניחו שום דבר לפי הדרך באו מסורתת. אז 80 מעלות, ושתי זוויות הבסיס שכאן תהיינה, גם הן תהיינה 50 מעלות. כלומר לנו 50 מעלות, 50 מעלות ו-80, וזה מסתכם ל-180 מעלות.